בוא נאמר שאנחנו מסחכים מיסחק. ננסה להנחש לאיזה גובה באהיר נזרק הקדור. כממהיר אנחנו זרקים את הקדור למעלה. נניח כי לאחד מינו יש קדור, ולשני יש ביד ממשק אנש או איזה סטופר. זה ניסיון להצלח יותר לצייר זה יצליח יותר דמייל חתול מאשר שואן, אבל נקבה כי יבanten בממה מדובר. מה שאנחנו נסעו אחד מכי נזרק את הקדור, שניים דוד כמה זמן הקדור שוה באהיר. באפשרות ניזר בזמנא שווה באהיר, כדי להחשף אז לצורך כך עלינו לקחת כאן הנחה אחת, למעשה זו אותה הנחה שהיה עלינו לקחת בכל הבעיות העוסקות בסוג של תנועה בליסטית. ההנחה היא כי התנגדות האוויר זניחה. התנגדות האוויר זניחה. ובשל דבר כזה זה יהיה כדור טניס או משהו דומה, וזה למעשה קירוב די טוב. מתי נוכל לקבל את נמליץ לכם לחקור זאת לבד, או אפילו לבדוק מה התנגדות האוויר משנה בחישובים שלכם. אנחנו נניח לצורך תנועה בליסטית מהיום ולעתיד, לפחות בקורסי הבסיס בפיזיקה, נניח כי התנגדות האוויר זניחה. מה שזה אומר הוא שנוכל להניח כי זמן העלייה, כי הזמן שלוקח לכדור הארץ, הזמן שלוקח לכדור הארץ להגיע לסי הגובה, הוא אותו זמן שלוקח לכדור לרדת. תוכלו להתבונן בשיעור הקודם, ציירנו שם את גף העתק נגד הזמן. ניתן לראות כי תוך שתי שניות הכדור עבר ממצב המנוחה על הקרקע, או בעצם ממקומו על היד של הזורק לאברסי הגובה שלו, ואז בשתי השניות הבאות זה לוקח בדיוק אותו הזמן לחזור חזרה לקרקע, וזה הגיוני, בלא תלות במהירות ההתחלתית. חצי מהזמן להגיע לאפס, ולקח בדיוק אותו הזמן כדי להעיץ כעת בכיוון מטה. חזרה באותו ערך של... מהירות רק כעת בכיוון מטה. בואו נציב כעת כמה מספרים, נציב מספרים רק כדי שתקבלו תחושה קצת יותר מוחשית. בואו נניח שזרקנו כדור לאוויר, המדידות שלנו בעזרת שעון העצר הראו כי הכדור שהה איך נחשב כעת כמה מהר זרקנו את הכדור? דבר הראשון שניתן לעשות הוא להתייחס לנתון כי הזמן הכולל של השאייה הוא חמש שניות. כלומר, נכתוב זאת כאן. זה אומר כי השינוי בזמן לעלייה במחצית הראשונה, אה, ניתן לשאיר כי הזמן בו הכדור שעה באוויר שווה ל-2.5 שניות. וזה אומר לנו כי במשך ה-2.5 שניות, עברנו מהמהירות ההתחלתית, מה שהיא לא תהיה, עברנו מהמהירות ההתחלתית, למהירות הסופית, שהיא שווה למהירות של 0 מטר לשנייה ב-2.5 שניות. זהו הגרף המתאים לדוגמה הזאת, זה הגרף של הדוגמה הקודמת. בדוגמה הקודמת ידענו מהי המהירות ההתחלתית, אבל לא משנה מהו הזמן בו תעברו מהמהירות ההתחלתית למצב יציב בפסגה, ברגע שהכדור מתייצב, מיד מתחיל להעיץ מהירותו בכיוון מטה. נכון? כלומר, דרשות 2.5 שניות לעבור מהמהירות ההתחלתית למהירות של 0 מטר לשנייה. ידוע לנו מהי התאוצה של הקבידה ידוע, ידוע לנו כי התאוצה של הקבידה כאן בהנחה כי קבועה, או מעט מאוד משתנה, ואנחנו נניח כי קבועה, היות אנחנו עוסקים במקום קרוב לשטח פני כדוע הארץ. אז התאוצה היא מינוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע. בואו נחשוב על זה. Uh, השינוי הזה במהירות, מהו השינוי במהירות? כן, השינוי במהירות, השינוי הזה הוא המהירות הסופית פחות המהירות ההתחלתית, שזה אותו דבר, כמו אפס פחות המהירות ההתחלתית, שהיא פשוט ההיפוך בסימן של המהירות ההתחלתית. יש דרך נוספת לחשוב על השינוי במהירות. רק עכשיו דיברנו על ההגדרה של תאוצה. שינוי במהירות, שינוי במהירות שווה לתאוצה, נכון, זה שווה לתאוצה של מינוס 2.8 מטר לשנייה בריבוע, כפול הזמן, או כפול לשינוי בזמן, שבמקרה שלנו אנחנו מדברים רק על המחצית הראשונה של הכדור באוויר. כלומר, השינוי בזמן שווה ל-2.5 שניות, אין? כפול 2.5 שניות. מהו השינוי שלנו במהירות? שזה אותו דבר כמו היפוך סימן של המהירות ההתחלתית. נשתמש במחשבון. אז בואו נביא אותו שנייה, נציג אותו על המסך, נחשב... מינוס מינוס מינוס 9.8 נקודות שמונה מטר לשנייה, כהן כ fulfillment נקודה חמיש שניות, נקבל מינוס ארבעה נקודות חמיש, מינוס ארבעה וזה נותן לנו, את זה בצבע אחר, מינוס 24. אין נקודה 5 מטר לשניה, כי השניות מתוותלות כאן עם השניה ומבטלים רק אחת מאלה שבמכנה לקבל מטר לשניה, וזה בדיק אותו דבר כמו המהירות ההתחלתית בהיפוך סימן, מינוס המהירות ההתחלתית. מהירות ההתחלתית שלילית היא אותו דבר כמו השינוי במהירות. הכפלה של שני הצדדים במינוס 1 ייתן לנו את המהירות ההתחלתית. זה די פשוט, ואנחנו יכולים לדעת מהי המהירות. למעשה, יש לקחת את הזמן, הזמן הכולל של השהות באוויר, הוא לחלק ב-2, להכפיל זאת בתאוצת הכבידה, ואם ניתן, אנחנו מניחים כי ניתן לקחת את הערך המוחלט, או לקחת את הגרסה החיובית של זה, וזה נותן לנו את המהירות ההתחלתית. כלומר, למעשה, המהירות ההתחלתית כאן היא 9.8 מטר לשנייה, היות והכיוון החיובי בדוגמה הזאת הוגדר כלפי מעלה. זוהי המהירות ההתחלתית שלנו. פיצחנו עד כה חלק מהמשחק. זוהי המהירות ההתחלתית של הזריקה מלה. וזה גם הולכת להיות, זה יהיה אותו גודל של מהירות בכדור יפגע בקרקע, למרות שזה יהיה בכיוון הנגדי. אז מהו המרחק, או בואו נעשה זאת ברור, מהו ההעתק של הכדור מהנקודה הנמוכה ביותר ברגע שהוא עזב את היד שלנו? כל הדרך אל הפסגה, כל הדרך מעלה לסי. علينا רק תמיד לזכור, כל זה נובע מרעיון אחד ברור. כל זה נווה מהיריון של שינוי במהירות שווה לתאוצה כפול לשינוי בזמן, ולרעיון פשוט נוסף, ההתק שווה למהירות הממוצעת, מהירות ממוצעת כפול שינוי בזמן, מה ע unmute naszych כפול לשינוי בזמן. מהי המעירות הממוצעת? המהירות הממוצעת שווה למהירות ההתחלתית ועוד כל זה חלקי 2, בהנחה כהתאוצה קבועה. למעשה הממוצע החשבוני של המהירות ההתחלתית והמהירות הסופית מה שאנחנו עושים כאן, ולמה זה שווה? זה יהיה 24.5 מטר לשנייה, ועוד המהירות הסופית. במקרה הזה אנחנו עודנים רק ב-2.5 שניות הראשונות, לכן המהירות הסופית שלנו היא 0 מטר לשנייה. אנחנו נ wtedy רק על החלק בו הוא מגיע לנקודה הזאת כאן, לכן המהירות הסופית שלנו היא 0 מטר לשנייה. ואנחנו רק נחלק אותה ב-2, זה ייתן לנו את המהירות הממוצעת, ואז נחפיל אותה 25 שניות נחפيل ב 25 נקודה חמש שניות. קול אמר יש לנו את החלק הזה קאן של 24 נקודה חמש. החלק שתיים, כי אנחנו מחשבים כולה זה 24 חמש. לנו שתיים ו 25. כפול שתיים נקודה חמש. וזכור זה קאן ימדד בשניות. נכון? בוא נכתוב קאן התיחודות. זה שווה ל-20 25 מטר לשנייה. כפול חמש. שניות. וראיתי שאני זוכר בחח. אנחנו מחשבים את האיתek לשתי נקודות חמיש שניות הראשונות. אז נקבל נעזר לשופ במחשבון שלנו. נקבל 12.25 נקודות ארבעים וחמש, כפול שתי נקודות חמיש, שווה לשלושים נקודה שש תIME כן? שלושים מטר. Okay? נרשום פה. 30 כפול 30.625 מטרים, השניות מתבטלות. למעשה זה אומר, אתם יודעים באופן לא מדויק, בערך 30 מטר מעלה באוויר. זה נראה כמו בניין של 9 קומות. האמת שלנו אין היד לזה, אבל אם מישהו מסוגל לזרוק חדור שישה 5 שניות באוויר, הוא יעלה לגובה של 30 מטר. אני מקווה כי מצאתם את זה משעשע, בשיעור הבא נחליל את המקרה. אולי נעסוק קצת בנוסחאות כדי שיוכלו להחליל את זה. כלומר, מלבד מדידת הזמן ניתן לקבל את העתק באוויר, או אפילו יותר טוב, נסו, נסו לאתגר את עצמכם ותראו כיצד לעשות זאת, או כיצד לגשת לכך בשיעור הבא.